Знайомтесь, це Оксана та Володимир Нор. Разом подружжя вже більше 10 років. На перший погляд, звичайно, родина вже виховала кілька поколінь лазівських спортсменів. Оксана вивела на килим чи на півсотні гімнасток. Тренерська кар'єра моя складає на сьогоднішній день 28 років. Всі моменти моєї роботи – це прекрасні моменти. Не, не можу навіть сказати… Е что в этой работе плохо, хорошо все, хорошо то, что я работаю с детьми, хорошо то, что я могу от них поучиться, их научить могу. Вот. Единственный момент, который, ну, наверное, нельзя сказать, что за это я не люблю работу, а, момент, который, ну, может быть, чуть-чуть напрягает тренера, может быть, дает какие-то отрицательные эмоции тренеру, да, это когда ты понимаешь, что каждый родитель точно знает, что… А, что... <реш> кожен батько точно знає, що таке художня гімнастика, як потрібно тренувати дитину, скільки тренувати, що робити. Тобто кожен батько в курсі, як треба працювати тренером. Серед тренерських досягнень Оксани Нор – кандидати та майстри спорту. Перші етапи виховання майбутнього майстра спорту міжнародного класу. Тренер поділилася найголовніший старт в кар'єрі викладача перші змаганням. Это такая буря эмоций, когда ты не понимаешь, кто больше переживает. Ты или ребенок, или родитель. Но, знаете, это такое, как выстрел в твоей судьбе, наверное. Да? И ты понимаешь, что вот с этого момента это старт. Вот это был старт, не тренерская работа, а именно вот первое соревнование, когда твой ребенок пошел, и ты понимаешь, вот все, полетели. Чоловік Оксани Володимир Нор – футбольний тренер. Тренує здебільшого хлопчаків, хоча колись створював дівочу команду. 25 років, з 94-го хода треную. Достіження чемпіонної області – найкраще достіження. Ну, в нашому віде спорту більше достичь, мабуть, невозможно. Свою команду чемпіонів Володимир Нор виховав з садочка, формував в них командний дух, вміння радіти перемогам та сприймати поразки. Збрав тут діток з 11-го року з садика. От. Ну, і от ми з ними пройшли довгий путь, восьмилітній цикл. Такий. За це час вони стали чемпіонами області, трижди призерами області. Сребрян. Сребряни призорами область. Це будущее, от ця група, я вважаю, що будущее Голозовського футболу, якщо він буде. Оксана та Володимир переконані, позашкільна освіта дуже важлива, бо розвиває дітей та формує їхню особистість і допомагає визначити їхні здібності. Щоб побачити талант та виховати справжніх чемпіонів і лідерів, в дітей треба вкладати власний час, бажання та по-справжньому любити свою роботу. Служна робота. Потому что здесь надо и психологом быть, нужно быть и тренером, и папой, и мамой. Универсальный солдат. Ну, даже на уровне государства, это наш, в нашем государстве это неоцененная работа. Вот именно детского тренера. На уровне государства беда с, с этим. Поэтому сейчас и большая проблема с тренерскими кадрами. Сейчас средний возраст, дюсуша э, юность, где-то... Около 45-50 років. Тренерський? Тренерський. Тобто молоді, молоді не йдуть спеціалісти на цю роботу. Молоді кадри не хочуть працювати, хоча є з ким. Кожне покоління дітей все більше обдаровані та тямущі. Ну, я восхищаюся. цим, це дуже добре. Будуще є і страни, і спорту. Подпитки немає. Поддержки ні. Підтримки. Це обиджа. Ні, підтримки дітей. Це жобиточно. Сейчас ж все поставлено на рельси, щоб все давало прибуток, у Олочі кожне щось давало прибуток. Це ж як как би бы, Анобдаст прибуток. Прибуток, э... ці діти прийдуть на наші міста. Ось вот це буде і прибыль. Але таке ставлення до дитячого спорту та їхніх наставників не всюди. Пара мала змогу попрацювати за кордоном і має з чим порівнювати. Мы сейчас были в отпуске летом и были, работали в Варшаве два месяца. Да, я работала по специальности. И я смотрю, что в принципе, ну, сказать, что слишком много вложено в польский спорт, да, но он развивается, он востребован. Важно для родителей, важно для детей, важно для э, тренеров. Та обстановка, в которой они тренируются. Не просто так вот, ну, какой-то вам зал, какой-то инвентарь, где-то как-то, вот как-то будет. Нет. Важно, чтобы это было хорошего качества, чтобы это было безопасно. И мы смотрим, я говорю, ну, чем мы хуже? Ну, не хуже мы, и наше государство не хуже. Виховувати майбутніх чемпіонів без заохочень тяжко не лише тренерам. Для батьків кожне заняття їхніх дітей – це чималі витрати. І не кожна родина може дозволити своїй дитині заняття у студії чи секції, де треба придбати обладнання, спецодяг, за потреби заплатити за додаткові заняття або поїздку на змагання. У дитині немає можливості показати те, чого він достиг, тому що немає можливості у батьків. З цього немає можливості у тренера, тренировать того или другого ребенка потому что ну зачем я буду вкладывать свои силы умения и знания в ребенка который нигде эти, эти результаты не покажет нет смысла естественно хочешь не хочешь ты переключаешься на детей которые способны выехать родители которых способны оплатить поездку участие в соревнованиях это интересно тренеру действительно у нас творческая работа. Саме через недооціненність тренерської роботи, недостатнє заохочення та престижність професії родина Нор вирішила спробувати себе і свої сили в іншій країні. На час зйомки матеріалу Оксана та Володимир вже не працювали з дітьми і чекали свого перельоту. Вихованці тренерів поділилися, сумно, що їхні наставники їдуть, але кожен з розумінням ставиться до їхнього вибору. Діти пригадують, як відреагували на невтішну новину. На справді, плакала, це було би, дуже обидно. Но придется смириться с этим. И как бы, да, это, это очень обидно было. То есть тренироваться у этого тренера очень долго, а потом его поменять. Я занималась у трех тренеров, нашла лозовой. И самый лучший, на котором я остановилась, это Оксана Анатольевна. Узнали мы в конце уже сезона, уже ближе к началу лета. Конечно, все были расстроены, очень жалко. Такой хороший тренер. Я недолго здесь так, год-два вот, тренируюсь, но уже очень привязался. Очень жалко, что не уходил. Ну, человек, человек, поможет, Хлопці з футбольної команди Володимира Нора поділилися усі свої перемоги та кожен гол присвячують своєму тренеру. На згадку про себе та знак поваги команда залишила своєму наставнику дипломи з останнього матчу. В свою чергу гімнастки пообіцяли не залишати заняття спортом. Своїх вихованок Оксана Нор залишила своїй колишній учениці, а тепер вже колезі Юлії Поповій. Когда я уже пришла в спортивную школу «Олимпия» как не воспитанница, а тренер по гимнастике, Оксана Анатольевна мне очень много помогла в работе. И на сегодняшний день мы работали вместе на общий результат нашей команды. Зараз Оксана та Володимир чекають свого переїзду, і попри те, що з 1 жовтня обидва тренери офіційно не працюють, вони часті гості на тренуваннях своїх вже колишніх вихованців. Обидва наставника сподіваються, що у дитячих тренерів, які працюватимуть після них, буде більше можливостей реалізувати себе та дітей. Наразі у Лозовій про реформи в спорті поки не говорять, поділилася начальник управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева. Останні вагомі зміни були у вересні, коли оптимізували одну спортивну школу. Головна освітянка розповіла, плюсом для міських секцій стало об'єднання управлінь освіти та молоді і спорту. Тепер тренери можуть використовувати спортивні зали в будь-якій школі з її матеріально-технічною базою, яку значно оновили. Натомість місто відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів, розповів начальник відділу молоді та спорту Євген Шульженко. Ми відчуваємо недостатню кількість тренерських кадрів. У нас є вакансії на відділеннях волейболу, футболу, боротьби вільної, художньої гімнастики, біатлону, легкої атлетики. Тепер за все це низька, низька престижність професії, низька оплата праці. Тренери та працівники спортивних шкіл зараз чекають підвищення зарплатні, але цифри там не досить значні, поділився Євген Шульженко. Сьогодні у нас є вже на рівні держави прийнята відповідний законодавчий акт про підвищення заробітної плати тренерам-викладачам і директорам спортивних шкіл, ну, працівникам спортивних шкіл. О, наскільки підійметься ця заробітна плата, буде видно в 2020 році після доведення цифр. Але попри всі труднощі, лозівський спорт розвивається та виховує нових чемпіонів, як приклад лозівчанин Василь Сорокін, який в черговий раз став чемпіоном Європи з Муайтаю.